яка ситуація зараз на Донеччині що там відбувається виступав якраз недавно російський той речник Міноборони російського і казав що начебто там Вагнерівці прориваються біля Артемівська там ще щось мовляв все іде за планом і ми побіждаємо армію НАТО в Україні що у вас там відбувається у них дев'ять місяців все йде за планом вони у них план обістратися і звідси вийти ну деякі не вийдуть звідси у нас на даний момент дуже активні опади тобто маскалі нас дійсно зараз вітають з е, наступаючим новим роком по всім фронтам працюють е, ну посилилась дуже сильна активність артилерія міномети е, стволка От зараз по пацанам моїм працювала там СГС з, е, з сапога Тобто активність у них дуже-дуже сильно повисилася за останні 3-4 години. Тобто, я так розумію, вони зараз будуть нас вітати максимально, потім ми їх будемо. Просуванню і захопленню Бахмута їх плани обісрались. Пригожин не виконає свої обіцянки. Він вже там казав до Нового року, вже захопить Бахмут в прямих ефірах на сільських телеканалах. Ну не вийшло щось у нього з бахмутом, не вийшло у нього щось з бахмутом, я сподіваюся, що найближчим часом все-таки ми підемо, а не будемо сидіти отак в обороні. Погода не дуже чудова, у нас тут багнюка, хлопці в калюжах, піхотинці, всі в багнюці валяються. Ну настрій, можна сказати, святковий, я сподіваюся, що ці москалів нам його не зіпсують. Пане Євгенію, на Різдво, те, яке українці вирішили цьогоріч святкувати за власною ініціативою разом з Західним світом, ми бачили, як навіть в бліндажах хлопці все одно накривали 12 страв, хто які там міг страви накрити, але колядували, віншували. Зараз якось плануєте хоч якось відзначити Новий рік чи, чи без свята? Як, як у вас воно в окопах? А. ну у нас немає де поставити стіл у нас стілець стіл ми на підлозі у нас тут одна буржуєчка тому я думаю не вийду не вийду але але ну головне що головне справді настрій по-перше а по-друге ну я чесно скажу не будемо кривити душею ні в кого немає зараз якогось веселого щасливого новорічного настрою але є просто розуміння вдячності за за те що Збройні Сили отримують цього ворога на тих рубежах де вони зараз де ви зараз є і є розуміння що країна переживає критичну для себе точку і переживає її добре гідно і і бути частиною цього всього всі, хто зараз в Україні це це це це це, от, це є та урочистість цього моменту Мені здається я би так це сформулював ви знаєте, я вважаю, що Україна постішки буде відмітити цей уран, рік, цей рік буде ну, дуже складний, нескладний для всіх українських наших партнер, партнерів, Для тих людей, які знаходились в тилу, допомагали. Таких людей, як ви, які дають інформаційну, знаєте, таку огласку всьому уран. А, на всі території України. Тобто, які пояснюють, яка в нас ситуація, важка, яка нас в нашій країні важка ситуація. Тому ми військові тут знаходимося, так, але ви, ну, я вважаю, ви можете відмітити цей рік, тобто Добре. загадати якесь святкове бажання, щоб на, на, щоб, знаєте, щоб на, на, на, кіне, на кінець то Україна стала дійсно незалежною, дійсно без якихось об'єднаною, тобто єдиною, соборною, щоб цей зовнішній ворог, а нас Сильно об'єднала, він нас дійсно сильно об'єднав. І щоб українці от на цих свят об'єдналися лише проти одного ворога, зовнішнього ворога, це Росії. І загадали, ну я так вважаю, 90% загадають одне і те ж бажання найскорішої перемоги для нас, а зруйнування Російської Федерації і розпад цієї федерації на суб'єкти, тому що в тому складі, який вона становить зараз вона і через 5 і через 10 років буде небезпечною і для нас тобто буде те ж саме що було там перша друга Чеченська війна тому нам потрібен не мир нам потрібна перемога і я думаю всі військові які зараз особливо зі мною знаходяться це батальйон Свобода у складі 4 бригади Нацгвардії о, наші побратими так такої ж думки що ви в тилу можете знаєте не напиватися там о, але відсвяткувати цей рік о, і за нас ура, ура. також ми для цього саме тут, щоб ви в тилу могли відчувати себе спокійно, щоб діти ходили в себе, щоб в них був святковий настрій. У мене двоє дітей, які зараз, ну я б хотів би, от я розумію для себе, щоб в них був якийсь святковий настрій. Щоб вони не бачили, що таке війна, щоб в них не була зіпсована психіка. Тому святкувати тому я поганого нічого не бачу в тому щоб накрити якийсь святковий стіл посидіти там з цією сім'єю сім'єю там чуть-чуть випити від, відсвяткувати що цей рік цей дурдом закінчується наступає нова ера новий 2023 рік в якому ми обов'язково переможемо російську федерацію якому ми докажемо всьому світу а ми вже доказали ще раз докажемо що ми незалежні що ми вільні соборні і ми можемо бути вільними українцями, не так, як Російська Федерація. Дякуємо за ці слова. Я <реш> бачу, що навряд чи можу зараз щось додати, бо справді це дуже е, розчулює і, і, і, і, по, і, і об'єднує по-справжньому. Об'єднує по-справжньому. Так вже буду, дум... буду буду стримуватися, бо нас, знайте, москалі той повітряної тривоги загнали в укриття. Тут нема хустинок, якихось не припасли зараз. Весь вся моя Но краса ви... потече. Але пане Євгенію, я би вам хотіла, знаєте, поважати вам, вашим побратимам, посестрам, щоб якнайшвидше ви повернулися до своїх родин, відзначити ті всі свята, які не змогли відзначити через те, що ця війна триває, і що ви мусите оборонити всіх нас, і можливо б там. Не знаю, наприклад, 2 січня, 3 січня у вас буде там і Новий рік, і Різдво, і всі-всі пропущені, і Великдень, все те, що не змогли, щоб ви нас догнали. Весь той рік, вкрадений після 24 лютого, всі ті роки, які вкрадені після 2014 лютого, щоб можна було нас догнати. Я розумію, що ми не можемо вже повернути тих, кого, кого немає з нами, але ми можемо залишити їх з нами, в нашій пам'яті зберігаючи е, зберігаючи пам'ять про них е, увіковічнюючи цю пам'ять в назвах вулиць встановлюючи якісь пам'ятники не забуваючи про це тому що коли ми втрачаємо пам'ять тоді приходить ворог і е, пробує зазіхати на нас на нашу незалежність я вам дякую вибачте в мене трошуватся нас трьохсоти я так колись себе на все добре И выбросить. вы просите